في فيديو جديد وفيديو أسطوري واليوم الفيديو معمول للذين لا يعرفون كيفية حساب الإيميل من الهاتف. طبعا نبدأ بالشرح. نضغط على التطبيق جيميل. ننتظر. تظهر لنا إشعارات الجيميل الخاص بك. نضغط على الصورة جيميلك. لا نضغط على و... ليس على إيميل ولا على إدارة حسابك على جوجل ولا إضافة حساب آخر على إدارة حسابك على هذا الجهاز. تظهر لنا ج... جيميل خاص بك إضافة الحساب مزمن البيانات. نضغط على الجيميل الخاص بك. لا نضغط... لا نضغط على مزمن الحساب. لا نضغط على حساب جوجل ولا نضغط على إزالة الحساب. لمن أراد أن أعمل لهم حساب جوجل في كيفية تغيير مود باص لإيميل والأشياء الخاصة بإيميلك نعملكم يا متابعين نضغط على إزالة الحساب ولكن أنا لن أزيل حسابي لأن هذا حساب الأساسي ويا متابعين على ما يبدو أني لن أنشر فيديو قبل عيد الفطر أقول لكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير تعيدون بالصحه والهنيه والسعاده مع العائله ومع كل الافراد